Horký vzduch a balón letí, vznáší se nám nad hlavou. Stoupá víš, kde studený vzduch. Hustotu má velikou. Co to tady recituješ? No moje báseň jmenuje se Óda na horkovzdušné balóny. Dobře, dobře, koukám, že máš nový koníček. Co už se o horkovzdušních balonech dozvěděla. Důležité je, z čeho se vlastně skládají. Horkovzdušné balony mají několik částí. Textilní obal, který je naplněný horkým vzduchem, koš pro posádku a hořák, který ohřívá vzduch. No a jak se vzduch uvnitř balonu vlastně ohřívá? K tomu potřebují nějaké palivo, veď? Máš pravdu. Jako palivo se používá propan anebo směs propanu a butanu. No a na jakém principu vlastně horkovzdušný balon funguje? Vše se točí kolem hustoty vzduchu. Aby horkovzdušný balón mohl vzlétnout, je důležité, aby hustota vzduchu uvnitř balónu byla menší než hustota okolního vzduchu. A jak to dosáhneme? Pokud vzduch uvnitř balónu zahřejeme, začne se rozpínat a jeho hustota se tím zmenší. Díky rozdílu hustoty vnitřního vzduchu a vzduchu vně balónu, balón poletí. Tak proto si říká, že jsou horkozdušné balony lehčí než vzduch, I když je v nich vlastně taky vzduch, jenom horký. Přesně tak. Čím větší bude rozdíl hustot vnitřního vzduchu a studenějšího vzduchu vně balónu, tím rychleji balon vzlétne. Proto jsou nejčastěji balony vidět brzy po ránu nebo k večeru, kdy je vnější teplota nižší. V tyto denní doby jsou také stabilnější povětrnostní podmínky. A kolik toho dokážou horkozdušné balony unést? To záleží na situaci. Nosnost balonu je tím větší, čím je chladnější okolní vzduch. Čím studenější je okolní vzduch, tím má větší hustotu. To je super. Někdy bych se fakt hodně chtěl horkovzdušným balónem proletět. Hele, a jak tvoje báseň vlastně končí? Balón se zpět na zem vrací, kde bezpečně přistane, Brzy se však znovu vznese, až horký vzduch zavane.